Kamu tingkat kertas ke biar aku pergi pejabat ting tang ting tara ting ting ket ting tang ting ni tadi tu oh restau mana tu deh? cerita apa kan Tang ting tara ting tiketing tang ting ting I love you I terima kasih terima kasih maaf untuk hari omong anda Oke, apa teh? Kalau kalau nak makan benda-benda yang viral semuanya benda-benda omong Um, oh, banyak yang oh. Jadi supaya mereka cenderung untuk tidur bija yang oh. Tapi kalau mereka masyarakat berilmu, mereka tidak mereka cenderung untuk tidur bija yang ber. Bukan hmm. kita tahu bila-bila orang itu yang macam. You can count Oh my god. Untuk yang keajaian untuk buat viral rajin rajin kita membayar yang bermanfaat. Jangan yeah. gunakan media sosial yang bermanfaat. Right. So jangan lupa taksi naik. Ini pesoska. Ini pesoska hitam, manis. <laughs>